Je to rekonstrukce mise Velichovky, je to rekonstrukce mise amerických parlamentářů, která proběhla mezi 7. a 9. květnem 1945 a jejím úkolem bylo dovést z Plzně do Velichovek a zpátky vyslance Denicovi vlády, plukovníka Majer Detringa, který měl polního maršálu Schernerovi, veliteli skupiny Armá Střed, odevzdat písemné znění německé kapitulace z Remeše ze 7. května. My jsme vyjeli dnes ráno z Plzně a cíl je Velichovky, kde vlastně přenocujeme a zítra tam bude program na to 73. výročí příjezdu té velichovské mise. Jsou zde, jsou zde asi nejdůležitější, jsou ty obrněné automobily M8 Greyhound, které vlastně tvořily páteř té mise a byly vlastně vyzbrojeny kanónem a dvěma kulomety. A vlastně tvořili ochranu těch, těch emisarů. Jsou zde terénní automobily Jeep, jsou zde osobní automobily ve stejném počtu a vzhledu, jaké byly i v té velichovské misi, byly to různé, různé typy osobních automobilů použité jako limuzíny pro právě dopravu toho plukovníka Majer Detringa a zpravodajských důstojníků z amerického pátého sboru.